У Смілі наразі діє три дитячих будинки сімейного типу. З ними тісно співпрацює служба у справах дітей. Посадовці знають все про життя у цих родинах, опікуються ними та допомагають у вирішенні проблем. Наразі побачили, що через тривалу відсутність світла багатодітним сім'ям дуже важко. Тож просять за кошти бюджету громади придбати для них генератори. Для цього потрібно внести зміни у відповідну міську програму. Ми вносимо зміни тільки в частині забезпечення матеріального забезпечення дітей-сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються в наших трьох дитячих будинках сімейного типу, які функціонують на території міста. На даний час там вони потребують генераторів і ми на цю суму просимо виділити 90 тисяч гривень, щоб придбати кожному дитячому будинку сімейного типу, оскільки на даний час там виховуються 22 дитини, але ще планується ближнім часом довлаштовувати туди дітей, щоб в умовах воєнного стану дуже актуально, просто підтримати. Я е, підтримав цю пропозицію, тому що, ну, дійсно, коли в будинку в приватному 8-10 дітей без освітлення, ну, е, батькам дуже тяжко в цьому, тому я думаю, це не такі великі кошти з міського бюджету, але не. ці сім'ї потрібно підтримати. на сьогодні такі кашлі в цей час.